Новини на телеканалі УТР, студія Юлія Война, вітаю. Одосконалити закон про доступ до публічної інформації, пообіцяв президент. На відкритті 64-го Всесвітнього газетного конгресу та 19-го Всесвітнього форуму редакторів, глава держави нагадав, що уряд вніс до парламенту законопроект про підвищення адміністративної відповідальності чиновників за порушення принципів доступу до публічної інформації. Крім того, документ передбачає скоротити час на оскарження в судах без діяльності органів влади щодо розгляду звернення або запиту на інформацію. Згідно авторитетного міжнародного рейтингу законів про забезпечення права на інформацію, закон України про доступ до публічної інформації входить до топ-10 найкращих серед законів 89 країн світу. За рік дії цього закону органи виконавчої влади відповіли більше, ніж на 33 тисячі інформаційних запитів. Крім того, Віктор Янукович під час виступу подякував Світовій асоціації газет та видавців і Світовому форуму редакторів за підтримку і оцінку зусиль влади щодо захисту журналістів і права громадян на вільний доступ до інформації. Майбутні будівельники та архітектори не залишаться без роботи. 2012 році об'єми будівництва в Україні повернулись на докризовий рівень. В планах діючого уряду нарощування темпів будівництва. Про це Микола Азаров запевнив майбутніх архітекторів під час лекції, яку він провів у Київському національному університеті будівництва та архітектури. Україні потрібна нова інфраструктура: школи, лікарні, дороги, спалювальні заводи. Майбутнім зочим керівник уряду прочитав лекцію з економіки. Майже на пальцях пояснив, аби у них була робота, потрібно, щоб всі промислові галузі працювали. А це, можливо, за будівельного буму. Запуск будівельства означає запуск багатьох відрослів економіки. Ну, прежде всего, звісно, будівельству що? Метал, будівельні матеріали, да? звісно, електроенергія, безусловно. Остається тільки одне – Таким образом, найти ресурс фінансовий для запуска, запустіли строїтельства, поступають закази власів. Микола Азаров запевнив першокурсників, що вони матимуть роботу, адже темпи будівництва за останні кілька років зросли в рази. Построїли унікальні комплекси, аеропорти, стадіони, мости. В такому об'ємі, в якому за всі 20 роки не строїли. Ми будемо розвивати країну. Розвивати, будувати, будувати, будувати. Студенти цікавились, чому в Україні так мало екологічно чистих об'єктів. У відповідь керівник уряду дав кілька парад майбутнім архітекторам. Проєктуючи будь-який об'єкт, варта 10 разів прорахувати його собівартість. Хто знає, оскільки сонячний електроенергія для дорожі, атомний, наприклад. Ніхто не знає а кожен буде проєктується, примерно в 10-15 разів. Багаті країни можуть себе дозволити приймати рішення. От для того, щоб приймати такі рішення, ми повинні стати? Багатою країною. Прем'єр Азар виявився непоганим педагогом. Студенти-першокурсники після лекції зізнавались, що навіть не замислювалися, наскільки тісно економіка пов'язана з творчою архітектурою. Лекція була в більшій частині про економіку, але це ж дуже сильно стосувалося. Ні, я думав, що буде більше про архітектуру. Думаю, що треба зважати увагу не тільки на архітектуру, а на те, як економіка у нас розвивається, так як будівництво дуже залежить від цього. Лекція була досить цікава. За певним рахунком здавалося, що це... Деякою мірою політична агітація, але в принципі її було не занадто багато відповіді деякі отримали. Аби заохотити студентів до праці, Микола Азаров запропонував молодим архітекторам взяти участь у конкурсі на кращий проект концерт холу, який планують побудувати в столиці. Анна вітер, Олександр Ковалевський, новини УТР. 86 законопроєктів розглянуть народні депутати на новому пленарному тижні. 17 ініційовані президентом, 15 – урядові. Про це у ході погоджувальної ради заявив спікер Володимир Литвин. Також, за його словами, проектом порядку денного пропонується заслухати висновки двох тимчасових спеціальних комісій, оскільки терміни їх роботи закінчуються. Фракція партії регіонів запропонувала заслухати під час години запитань до уряду у п'ятницю 7 вересня доповідь міністра освіти Дмитра Табачника. Відповідну пропозицію висловив голова фракції Олександр Єфремов. Нагадаємо, 11-та сесія Верховної Ради 6-го скликання відкриється 4 вересня і пропрацює до грудня, коли збереться Рада наступного скликання. Технічна близькість вбиває в ухо. Лікарі констатують, мобільні телефони погіршують слуху дітей. Зокрема, у Сумах таких недух серед дитячого населення останнім часом побільшало майже вдвічі. Нині такий телефон має майже кожен українець. Дехто для впевненості й два. Аби тримати дитину під наглядом, дорослі купують мобілку їй. А вже син чи донька користуються апаратом без обмежень. І день, і вночі користуються ними. Лягають спати з навушниками. Просинаються під звуки будильника. На день я можу приблизно витратити дві години. Я телефоную друзям, розмовляю з рідними і також можу погратися в телефонні розваги ігри. Втім, за зручність доводиться розплачуватись не лише грошима, а й здоров'ям. Сумські педіатри все частіше діагностують хвороби органів слуху. Діти скаржаться на те, що погано чують, і на слухові галюцинації. Лікарі припускають перше – наслідок довгих розмов по мобільному телефону, друге – надмірного прослуховування мелодій. Якщо використовувати мобільний телефон більше одного часу в день, відбувається випадіння, сприйняття звуку на високих частотах. Чаще всього такі люди можуть не слухати звуки З, С, Т. Це як перший симптом. Можна говорити про те, що в течение 4 років розвиваються необратимі последствия в середньому мухі, які іноді можуть привозити вплоть до глухоти. Аби не втратити слух через мобільний телефон, лікарі не радять довго розмовляти. Для спілкування краще користуватись гарнітурою, а ще хоча б раз на півроку змінювати рингтон. В Харківщині відкрили промаркований маршрут для туристів-велосипедистів. Пілотна велодоріжка з'єднала Залютіно та Національний меморіальний комплекс «Висота маршала Коніва. З першими сміливцями, які вирішили проїхатись на двоколісному коні новим шляхом, спілкувалися наші харківські колеги. За дві години із Залютіно до висоти маршала Коніва вихідними відкрився перший в області веломаршрут. Активісти в Шоломах кажуть, готували велопробіг до Дня міста, але трохи забарилися. Переконують, 18 кілометрів цього шляху на двоколісному коні зможе здолати будь-який велотурист. Кожному велосипедист буде по силу їхати по даному маршруту. І, в принципі це удобно, тому що можна проїхати без єдиного спеціального срідства, тобто там либо карти, лібо GPS-навігатора. Абсолютно без допомогательних, определених устройств. Ті, хто вже зміг до відкриття опанувати велодоріжку, кажуть, дорога без екстрему, що найголовніше, саме такі веломаршрути допомагають велотуристам побувати, як то кажуть, у компанії живої, незіпсованою урбанізацією природою. Це, за все, чистий відух, це спілкування з природою. І це, я кажу, за все, побивати на меморіалі, це поклонитися тим людям, які віддали свою життя. Начальник управління культури і туризму області Дмитро Кузніцов теж пересів на велосипед. Переконує, у велотуризму Харківщини великі перспективи. Мовляв, окрім спеціального маркування, на маршруті будуть створені і зупиночні пункти. Там буде місце для відпочинку і ремонту двоколісного друга. Ми сподіваємося продовжити роботу в цьому відповіді далі, і не тільки в плані маркування веломаршрутів, скільки, напевно, в створенні інфраструктури на цих маршрутах. Це і пункти питання, і пункти проживання. За словами велоактивістів, наступного року буде створено ціле туристичне кільце, що поєднуватиметься 50-ма веломаршрутами. Наразі розробляють маршрут до Сковородинівки, Шарівки та Ісхару. На цьому в мене все. Більше інформації у підсумковому випуску. Залишайтеся з телеканалом МТР.